Suomessa Helsingissä nyt tänään ja tiettävästi myös huomenna aamulla käytävissä 1,5 raiteen eli viranomaisten ja siviilien, ei-viranomaisten käytävissä neuvotteluissa etelä entisten diplomaattien ja Etelä-Korealaisten yliopistohenkilöiden, Pohjois-Korean viranomaisten ja Yhdysvaltalaisten tiettävästi entisten diplomaattien. Kesken, niin se, niiden pitäminen Helsingissä on ymmärtääkseni osin, osin kyse Helsingin, Suomen hyvästä logistisesta sijainnista sekä myöskin Pohjois-Korean ulkoministerin äskeisestä Tukholman vierailusta että myös, myös Helsingin ja Suomen vanhasta perinteisesti tunnustetusta tunnustetusta puolueettomasta asemasta, mutta Koreoiden välejä ajatellen tai Pohjois-Korean yhdysvaltojen välejä ajatellen, niin Suomella en odota, että Suomella olisi mitään sen kummempaa sen tarjottavaa, että maat, nämä maat, ennen diplomaattipiirit ja, ja myöskin tiedustelupiirit pystyvät kyllä hyvin vaihtamaan, vaihtamaan mielipiteitä ja, ja Valmis, mun esimerkiksi valmistelemaan nyt, nyt mainittua odotettavissa olevaa Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen huippukokousta kyllä hyvinkin keskenään.